A gyakorlatot ágyszélén ülve végezzétek. Ne számoljátok a légzést. A hatékonyság érdekében lehet hosszabb is a gyakorlatra szánt idő. Vászélességű a terpesz, egyenes a derék. Ökölbe szorítom a kézfejemet, és a torokgödör alatt négy únyival, az izületek végével a melkas közepére nyomok, befelé és lefelé. A másik kezemmel segítem a nyomást. Belégzés lágyan óron át a derékba, kilégzés hosszan szálljon át a melkasból. A gyakorlat végén kilégzés szájonát, át, légzés kintartás. Maradok a pózban, ellazul az egész test. A légzés kintartás alatt folyamatosan mondom magamban a saját mantrámat.